Na levém břehu Labe výrázkových sadek v Hradci Králové začaly práce na opravě levého břehu Labe mezi Jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku. Už v měsíci březnu bylo území předáno zhotoviteli akce, který provedl nezbytné kácení stromů. Teď se začne opravovat a odstraňovat sediment z levého břehu řeky Labe. Na soutoku v Hradci Králové dojde k úpravám levého břehu Labe mezi Jezem Hučák a Vlastním soutokem s orlicí. To korito je na levém břehu trochu zanesené, protože je to vnitřní oblouk, takže se tam ukládají sedimenty. Je potřeba znova to korito rozšířit, aby ta jeho průtočná kapacita vyhovovala i v případě zvýšených povodňových průtoků. Když půjdeme směrem od hučáku, tak je tam kousek, kousek zdi, která je v pořádku, pak je kousek zdi, kde jsou kameny nebo zdi kamen, kamenného opevnění, kde jsou kameny uloženy na sucho a ta není v pořádku, ta se bude muset předělat, ale hlavní práce budou ještě kousek dál k soutoku a to se bude týkat odstranění právě těch sedimentů, jak z břehu, tak z korita řeky. Práce budou realizovány přímo z vodní hladiny i ze břehu. Práce budou probíhat z vody, protože je sem stížený přístup a nechtěli jsme tím zatížit tady park, takže tady bude ukotvený prám, ze kterého, na kterém bude bagr, případně některé věci se budou dělat ze břehu bagrem a ten vytěžený sediment, případně pak kámen na to kamenné opevnění se bude dovážet loděmi, polaby, z nějaké deponie, která bude odsud vzdálená asi 15 metrů po proudu. Lokalita se nachází v městské památkové zóně Hradec Králové. Všechny připravované práce byly projednány a odsouhlaseny magistrátem města Hradec Králové a dalšími dotčenými subjekty. Samotné úpravy levého břehu Labe na Soutoku se částečně dotknou i návštěvníků této části východu České metropole. Bude tady omezen přístup na, ten, na tenhle ten břeh přímo v parku, bude to všechno označeno a. V podstatě to nebude znamenat žádný větší újmu. Práce by měly začít na konci dubna, až pomine nebezpečí průchodu zvýšených vod z Krkonoš, a dokončeny by měly být do polovičky příštího roku. Ukončení prací předpokládá Povodí Labe v roce 2020. Návštěvníci parku se mohou s akcí seznámit na informačních tabulích, které byly umístěny u obou vchodů do parku.